السلام علیکم ایوری ون اور ہاتھے ساتھ ہی ہم نے اپنی مہدی کا نظارہ کروایا ہے اور یہ عید الاضحیٰ ہماری بکرے کے بغیر تو بالکل خالی ہوتی ہے اور یہ ہمارا بکرا کیوٹو سا اور یہ ہمارا عید کا سوٹ ہے جو ہم نے ابھی پہننا اور پھر ہم ریڈی ہو کے میں نے یلو خصا پہنا ساتھ اور یہ میرا پانچ سال کا پرانا کنگا جو میرا فیوریٹ ہے اس کے بعد میں نے چڑیاں نکالی مجھے یلو اور بلیو اس میں سے نکالنی تھی کیونکہ میرا جو سوٹ کا کلر تھا وہ یہ تھا اس کے بعد میں نے لگائی یہ بیس اور یہ ہمارا گلابوں نظر آنے کے لیے بلشن گلاب ذرا دو اور اس کے بعد یہ ہمارا مسکارا اور یہ ہے جی ہمارا لائنر گولڈن کلر میں یلو کلر تھا اس وجہ سے گولڈن میں نے لائن لگایا اور ساتھ میں لائٹ سی پنک لپسٹک اور ہم اس کے بعد ہم نے نکالی اپنی بریسلیٹس وغیرہ اور یہ میری فیوریٹ ہے بٹ میں نے ہیوی لگنا نہیں تھا لیکن میں نے ڈالی نہیں میں نے وہ سیمپل والی سیکنڈ نمبر والی ڈالی اور اس کے بعد یہ لگائی خشبو خوشبو اور پھر اس کے بعد یہ برقعہ شرخہ چڑھایا اور فٹ سے ہم ریڈی ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے عید کی نماز کے لیے نکل گئے اور میاں اور مما عید کی نماز کے لیے پیدل ایک راستے سے گئے اور یعنی آپ کو پتہ ہی ایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسرے سے واپس آتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد میں نے تھوڑی دیر جو ہے وہ میں نے کہا میں مارتے ہیں ٹک ٹوک کے تو بٹ اوپر سے ابا حضور آ ابا حضور نے ویڈیو دیکھی اور فٹافٹ سے اپنا صافہ اتارا اور سائڈ پر رکھ دیا اور سیٹ ویٹ ہو گئے اور پھر ہم ابا جی سے عید ملے اور عید ملنے کے بعد ایک آدھی ٹک ٹاک بنائی تھی کہ ابا حضور نے آوازیں لگانی شروع کر دی کہ آج جاؤ بکرا لال کرنا پھر ہم نے بکرے کو سیدھا پتہ کر کے نیچے رکھ لیا میں نے پھر اپلوڈ نہیں کی ہے لال کرنے کی ویڈیو کیونکہ نا وہ کمزور دل لوگ نہیں دیکھ سکتے تو پھر ہم نے اس کو لال کرنے کے بعد اور اس کو ٹانگ لیا اور یہ جی ہم نے ساتھ میں اس کی کھال اتروائی میرا جب مطلب کروائی تو میں نے ساتھ تھا اِبا لیکن نہ دل جو تھا بہت زیادہ میرا خراب ہوا تھا لائف میں فسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ حالانکہ کبھی نہیں ہوا بٹ اس بکرے کے ساتھ میری جو ہے جو دل تھا وہ لگ گیا تھا کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ کھیلا ہے اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا میری ٹک ٹاک پہ کافی ویڈیوز ہیں اس کی جو میں نے ہم لوگوں نے ساتھ انجوائے کیا ہے اور پھر ہم نے دل کو بڑا کر کے اس کو حلال کیا اور اس کی کھال شال اتاری اور یہ جو بامزور ہمارے ماسٹر صاحب ہیں جو ہمیں تلقین کر رہے تھے کہ ایسے ایسے کر لو ہم ویسے ویسے کی گئے اور اس کے بعد پھر ہم نے ادھر سے اس کی کھال اتار کے اور اس کی بوٹیاں شوٹیاں ہم نے اندر لے جا کے کی, کی اور عید والے دنوں میں جو ہم کافی بزی ہوتے ہیں تو ویڈیو شیریوز وہ نہیں میں کھانے شانے کی بنا سکی تو کھانے کی ویڈیو نہیں بن سکی یہ بھی عباظ اُر نے خود اپنے فون میں بنوائی تھی تو وہ میں نے ان سے لی ہے اور میں نے یہ اپلوڈ کر دی آپ کو دیکھنی نصیب ہوگی اور پھر ہم نے اندر لے جا کے ساتھ میں اس کی بوٹیاں کی اور ساتھ میں کھانا شانہ بنایا اور کھانا کھانا کھا کے اور پھر ہم نے فل آن ششکا بھی مارا عید اس کے بغیر دوری ہوتی ہے یہ آپ کمنٹس میں بتائیں کہ کس کس نے ایسی حرکات کی ہیں اس عید پر کیونکہ موسٹلی ایسی حرکات ہم کرتے رہتے ہیں ہر عید پر یہ ایک لڑنا لازمی ہوتا ہے یہاں پر پھر بکرا تقریبا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا اس لیے ششکے مارے تھے بار بار اور پھر ہم نے کھایا ساتھ ایک گلاب جامن اور کیک ڈال کے پھر شام کے ٹائم ہم نے جو ایک دو گھروں میں گوشت دینے جانا تھا تو ابا زور ہمیں لے کر گئے اور گوشت دیا اس کے بعد کوئی انجوائے وغیرہ تو نہیں کیا لیکن پھر ویسے واپس آ گئے موسم صبح کے ٹائم اچھا تھا اور درمیان میں سے پھر بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر شام کو جو ہے نا جب ہم واپسی پر آئے ہیں تو موسم بہت آسم ہو گیا تھا تو میں نے کہا آپ کے لیے میں ویڈیو بنا لوں تو میں نے یہ ویڈیو والا ششکا مار لیا تھینک یو فار واچنگ مائی بلاگ اور پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ لو یو آل اوکے اللہ حافظ ٹاٹا بائی بائے